Terve taas. Tässä on minun ja Antti luonto Terve! Tämä on ihana reitti on kulkea Lintutornille. Joo, tästä minun kotoani on Kilometrin Lintutornille. Se on tämmöinen ihana luonto ja. on tavannut monenlaisia eläimiä tässä reitillä kilometrin matkalla. No, Inkaloisia. No, tässä on metsäkauriita, tässä on hirviä. Ja viirupöllökin! Voi viirukin! Joo, viirupöllö. Se oli mahtava. Minulla oli harmaja parta silloin. Se viirupöllö varmaan luuli, luuli minuakin viirupöllöksi, kun se lenti kohti ja Sitten Sitten katsoin valokuvasta, että se oli vähän niin kuin minun näköinen. <tos> Sinun näköinen? No joo, kaikki asetkään samoin. No Voisi vähän <tos> Kyllä, minä voin vähän viirupöllön olla ollakin. Niin. Tässä minä saan ihalla tätä Jumalan kaunista luontoa. Joo, täällä on ihan sellaista koskenatonta metsää. Joo, nyt vielä on, on tämmöistä metsää, jossa on kaikennäköistä lahoavaa puuta. Ja tässä on kyllä kyllä kaatelutta yhden puu, joutuu vähän niinkuin kiertämään. Sillä saarnajan kiviä saa sanota, että mihin puu kaatuu, siihen se maatuu. No ei se aina ihan, jos Korjaa sen pois, mutta kyllä ei ja korjata kukkanko. Tätä ei ole hoidettu pitkään aikaan. Ei Ai niin, eikö se on hyö? Se on kiva näköinen muinkin. On se. Siinä Sarna kirjaan 3 ja 11 sanotaan myös, että kaikenhän on tehnyt kauniisti aikansa. Myös ihan kaikki on pannut heidän sydämiinsä. Mutta niin on, ettei ihminen käsitä Jumalan tekoja, ei alkua, ei loppua. Näin se muuten on. Niin on. Vaikka kuinka yrittäis, niin ei käsitä kaikkia kukkoa, ei ei saika Minusta tuntuu, että viisaammat vielä vähemmänkö ne luulee olevansa niin viisaita, että ne keksii kaiken näköisiä teoriota, että miten me ollaan tultu tänne maan päälle, mutta on se paljon helpompi uskoa. Jumala on luonut tämän kaiken. Tämä on aivan ihana luonno. Ei tämä ole sattu, vaan satoa. Eihän ole. No ei varmasti o. Koko niin hullu, että ei usko, juolo. Ei saa sanoa ketään hulluksi, vaikka raamattu kyllä sanoo, että hullu sanoo sydämessä, että Jumalaa ei ole. Ai niin, sanoo, sen takia on sanoo. Sanoo. Joo, no. No siunattua kaikille semmosillekin, jotka ei vielä usko Jumalaa, niin siunattua pääsiä se aikaa taasen. Ei se haittaa, ne no, no äskeiselläkin vilmillä. Kävelkää kaikki luonnossa. Katsokaa Jumala ihmeellistä luontoa, lapset, jos mahdollista teillä suinkin on. Siunausta! Siunausta!